Вранці – богослужіння, далі – волонтерський штаб, розповідає настоятель Греко-католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Чемерівцях і одночасно директор Чемеровецького благодійного фонду «Карітас» отець Василь. Кожен день так, ми відслужимо службу Божу і вже під дворима. Стоять родини ВПО, хто хоче одежі, хто памперс, засоби гігієни, дитяче харчування. І зразу після цього ми йдемо і працюємо з ними, допомагаємо. Сьогодні працівники благодійного фонду Карітас привезли вразливим категоріям із числа переселенців допомогу. Водій вантажівки Віктор Сергун каже, це 50 пакетів на 2000 тисячі гривень кожен із засобами гігієни. Літня подружя з Дніпропетровської області перекладає тверде рідке мило, мийні засоби, пральні порошки, вологі серветки в кравчучку. Вони прийшли. Пішки села Бережанка, де мешкають, кажуть, у добрих людей. Світлана Шмирко каже, така допомога їм доречна. Звичайно, треба ж її постирати. Все, приїхали, нічого не було. Пригодиться, Пригодиться. дякуємо. І її чоловік каже, вдома залишили все і не боялися їхати. Тільки коли через кровий рік, тому що там бомбили. Допомогу отримали й жителі Слов'янська Донецької області, які мешкають у селі Свіжківці з весни, каже Сергій Богданов. Огород посадили тут, ми картошку виростили, кукурудзу. Світлана Богданова каже, допомога їм потрібна. Очень це все треба купити, а в нас пенсія маленька. Інвалід другої групи і дуже багато грошей, уходить на лікарства. Багатодітні родини, крім засобів гігієни, отримують набори посуду і постільного. Водій фонду Віктор Сергун каже, ящики важить 15 кілограмів та розповідає, що там. Подушка – дві штуки, наволочки – дві штуки, постіль – дві штуки, підодіяльник – два штуки, ковдра – дві штуки, рушник для рук – два. І рушник великі дві штуки. Таку допомогу отримала і 24-річна жителька Херсону Наталя. Вони з чоловіком мають трьох дітей, і мийні засоби та постіль їм, каже, потрібні. А, ну так це треба таке, що пригодить. Таких наборів, розповідає спеціалістка з адвокації, проєкт реагування на надзвичайні ситуації внаслідок бойових дій в Україні 2022 Хмельницького фонду «Карітас» Олеся Кузенко, цього разу привезли по 50. Напередодні ми їм завезли продуктові набори. Щодня видаємо в рамках проєкту реагування на надзвичайні ситуації. Із її слів, така допомога родинам переселенців одноразова, але якщо це багатодітна сім'я чи сім'я дає люди з інвалідністю, можуть допомогти вдруге Нам вдалося надати вже більше 50 тисяч послуг, майже 22 тисячам осіб, які прибули з окупованих територій. За словами заступниці Чемеровецького селищного голови Юлії Повар, зараз у громаді мешкає 1100 внутрішньопереміщених осіб. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Новини на Суспільному, Хмельниччина.